Так. Тут ми трохи нарубали дров нам на зиму, тепер переїжджаємо на інше місце. Будемо дорубувати. Або ще нарубувати. Модель DS65BD7, портативний, переїжджає в будь-яке місце, де вам зручно і потрібно.